ابهار النبض واليابانات وصامد يوم طبت بالحفل شقر الذوايق ارتفع صوت الفرح والطقه انا لن نزال نعمل نزايد بالقلوب شكر يا بنات تصامي يوم طبت بالحفل شكر الذوايب ارتفع صوت الفرح والطق حامي هالبنات الي عشقنا للصعايب